Allah tak akan hendak walaupun ceredik, usha, seorang mana pun tidak dapat hidayah. Nah, Tuhan. بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو <تصفيق> فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هلايا فلا يضل ولا يشقا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 wakazalikal yawma nsa wakazalikanajzi man asrafa walam yu'min biayatir rabbi walazabul akhirati ashad wa abqa ayat 123 sampai 127 surah taha alhamdulillah ayat-ayat ini adalah sebagai peringatan kepada kita walaupun duduk di dalam kesoh, Adam, Hawa, Syaitan, Iblis. Dah, lepas tu di uh, di di apa Diletakkan di atas muka bumi. Allah Taala a uh, tak sewi Adam dengan Hawa duduk dalam syurga dah. Semua duduk di atas muka bumi. Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari syurga itu." Dalai keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain. Ini sudah pun kita dengar dah kemarin. Nak siapa jadi musuh siapa, sudah pun jelas dah. Kemudian jika datar kepada kamu pertunjuk dariku, maknanya siapa-siapa sahaja daripada anak cucu Mungheri Adam, Sapakah hari kiamat, orang dapat hidayah. Alhamdulillah, inilah yang kita nak. Hidayah daripada Allah Taala ni bukan benda boleh jual beli tapi benda yang Allah Taala takdir dan melalui usaha setiap orang. Mula-mula sekali Allah Taala takdir. Ha ni kita takleh takleh nafi Sebab usaha manusia nak dapat hidayah tu insya-Allah boleh kalau sekiranya Allah kehendak. Ha kita kena kecek lagi tu. Allah kehendak maka orang tu dapat hidayah. Allah takkan hendak walaupun cerdik usaha secara mana pun, tidak dapat hidayah. Nah, tuhai pun ayat katanya. Kemudian jika datir kepada kamu pertunjuk dariku, maka sesiapa yang mengikuti pertunjukku itu, maknanya hidayahku itu, nescaya ia tidak akan sesak dan ia pula tidak akan menderita azab sangsara. Di akhirat sikit lagi Alhamdulillah Orang-orang mu'min, orang ada Islam dalam hidup dia, dalam hati dia Maka orang tu Akhir sekali, ia adalah Orang yang menduduk di syurga Kita tak ada Nak jadi orang akhir eh? Tak ada nak jadi orang akhir Boleh masuk dalam syurga, sebab orang akhir tu Dia kena rendah, duduk dalam Nyaka, lama Dengan sebab dosa Kesalahan dia, maksiat dia banyak kalau kalau hak tak molek dia buat atas dunia. Tapi dengan sebab dia ada ini, Allah Taala rahmat juga. Apalah, mung boleh masuk dalam syurga akhir sekali. Tapi hak kita noknya kita kena doa awal-awal. Awal-awal orang okay. hak boleh dihukum oleh Allah Taala masuk di dalam syurga. Pani hak kita nak. Apa tanah lagi yang nabi royak katanya Dari dengan umat dia, serama-ramai umat dia sebanyak tujuh puluh ribu orang, orang yang boleh masuk di dalam syurga, tak ada kena hisap dan tidak kena azab terus lalu dah inilah yang kita kena betul akidah kita, amal kita, hati kita semua gerak kerja kita, kena betul semua dengan Allah Subhanahu Wa SWT dan jangan ada syirik jangan ada khurafat, bida'ah karuk, maksiap maksiap dan kita mengaku katanya kita memang manusia biasa ada salah, ada silap Maka Allah Ta'ala buka semua peluai Selama mana matahari tak naik sebelah lejah jatuh Maka selama tu lah taubat Allah Ta'ala dok buka semua Tuhai masih lagi terima Tapi apabila satu hari matahari naik sebelah lejah jatuh Ketika tu tidak akan manfaat peredah lagi Siapa-siapa tak berimeh, nak berimeh tak ada Tuhai tak terima lah Buka kiamat lagi tu. Matahari naik sula, lep jatuhnya. ime tak pakar, taubat tu, saya tak terima. Semua penyesalan, Allah Ta'ala tak terima. Dah. Nak sesal, teriak, kalau dia orang Melayu katanya, teriak tubik nanuh, tubik air mata darah sekalipun. Allah Ta'ala tak terima. Dah. Jadi, dengan tamplang dunia, lani, yang banyak maksiat, banyak karuk, banyak gotu, Allah Ta'ala terima lagi. Masih lagi ada hamba-hamba Allah yang, sungguh dalam hak agama dan ibadat kita nak gimau semua katanya dunia orang kafir orang jahat tak leh sebab lama lagi hamba-hamba Allah yang baik yang jujur walaupun golongan orang kafir tu memang banyak neh golongan kafir boleh katakan umum semua tiap-tiap orang kafir dia duduk dalam laknat Allah Taala duduk dalam maksiat dan Allah Taala janji kepada dia iaitu nyengaka kalau sekiranya dia tak memeluk Islam tak tak apa tak mengucap dua kalimah syahadah tak duduk dalam Islam dan tak mati dalam Islam kan? maka orang tu boleh kata, -kata cak mohor Pakai ahli nengaka sampai bila bila lah. sebab itulah Allah Taala pun royak dia dalam ayat 124 ni sambung daripada ayat sat ni waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan in danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingat dan pertunjukku. Zikri di sini. Wa man a'radha'an zikri. Salah satunya. Siapa yang paling daripada kru'ay aku ni. Siapa yang tak seterima ajarin aku, peringat aku. Itu ni kru'ay. Ajarin-ajarin Nabi. Ajarin-ajarin yang disyarah ataupun yang di... Huraikan oleh para ulama Termasuk belakang tu Tapi hak penting ibu dia ni Ru'an ni Itu yang kata kan no? Maka sesungguhnya adalah baginya Kehidupan yang sepey Masya Allah Seperti habis Tak ada kira orang Islam Lebih-lebih lagi Orang-orang kafir Dalam tafsir katanya Walaupun hidup mereka itu mewah dengan pakaiye, dengan minume, dengan harta benda, benar, dengan gotoh, ngah tamnai cuci yang gotoh kan? Ia semua tiak tiak kago. Tapi dengan sebab mereka itu kafir, tu hego ya, di dalam kroek katanya hayat, macamai maisha tan donca. Maisha ni artinya wit hidup saja, katanya nyawa masuk tubek. Tapi wit hidup, semua tiak tiak kago. Apa dia buat tu adalah bongta. Bong artinya speak speak speak. Tidak ada jawapan untuk yang sebenar wanahshuruhu yawmal qiyamati a'ma dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta Buta belaka orang semua orang kafe buta belaka bukan arti buta mata Walaupun hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala wa katanya mereka ini buta mata sebab mereka itu gapo dia begitu tau dengan Allah Ta'ala Ha la rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira Dia kata kan Ia berkata Wahai Tuhanku mengapa engkau himpunkan daku dalam keadaan buta Padahal aku dahulu celek ha, Buta di sini bukan arti katanya buta tak nampak Tapi artinya buta Tak kenal dengan ajaran Allah Nak pergi ke ni aku Okay dia buta je tu Bukan arti buta mata atas dunia ni tak. Buta hidayah tak kena Allah Ta'ala yang sebenar. Tak kena ajaran agama Islam. Maka orang tu banding katanya hidup dia adalah hidup buta. Lepas tu bakit di akhirat sikit lagi pun gagal cari jalan tak temung. Hak yang temu apa? Hak yang temu yang ni akar. Cuba dengar, tengok dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemah macam mana. Sembilan dua lapai ni. Sesiapa yang berpaling ingkar dari ingat teh dan pertunjuk Allah maka ia akan mengalami kehidupan yang sepit dalam dunia yakni resah gelisah dan tidak tenteram jiwanya atau ia akan menderita azab di dalam kubur sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Nabi di akhirat pula ia akan dihimpun bersama-sama bersama makhluk-makhluk yang lain dalam keadaan buta yakni rabarabo ha, rabarabo macam mana? Mana gagap. Gabo-gampung mana? namanya. Gagap tak sepenggak supaya api mampu. Lita mampu. rumah kita dah ha? gagal kok tu gagal ni dan le seperti keadaan edudini atau merambur-rambur dalam azab Allah seksonya dah orang kafir seksonya orang kafir lepas tu Kih ni dah ni hak dia tak tahu sampai ke hari ni. main lupa tuตน diri sendiri tu macam mana wallah alam hak ni boleh jadi orang kafir setengah-setengah yang ngaji Islam yang dia baca tu tu ni, dia kerti lebih banyak daripada orang Islam lagi. Tapi umumnya orang kafir tak tahu. Dia tak tahu katanya, dalam Quran ni dia sebut ha, puak-puak dia buka sikit. Raya gotu raya gani. Lepas tu, campin. Siapa ha, ni dah ni? Campin yang jen. Siapa nak pergi raya kepada orang kafir? Ciklah nak kena orang Islam raya kepada orang kafir. Raya dengan bahasa yang dia paham. Sama ada orang kecik siya, kecik Cino, kecik Jepung, kecik orang putih dan sebagainya. Hak inilah berhajak kepada dakwah. Berhajak kepada royak. Sapa, tu lu sapa, tu lu sebab agama Islam. Dia ya nak turut tak si turut, dia ya nak dengar tak saya si dengar. alam, hak tu duduk di Allah. Tapi nanti kita kena royak kepada mereka itu. Kita duduk kecik dalam wong Islam, kita wong orang, -orang Melayu kita. Okay? Orang kecik siya, dia ya tak keting kita kecek pun kecek bahasa ke apa bahasa tempatan kita ya kecek bahasa-bahasa kampung kita kalau dia orang Indonesia dengar kita kecek faham tak pahir. Ya, tak faham dia tak faham kita kena kecek berbahasa seperti mana orang Melayu ramai-ramai faham -ramai. barulah orang orang dapat faham tu orang Melayunya apa tahu lagi kalau sekiranya bahasa yang dikatakan antara bangsa yang boleh orang dengar orang faham orang reti aku Allah alam siapa nak tolong royak ajar Allah kepada manusia dengan berbagai bahasa. Sebab apa? Sebabnya nyonya kepada orang kafir yang hidup dia kafir tak kenal Allah Taala. Kita bukan jihad yang du min du tuk agama dia dah, tapi kita kena royak benar kebenaran yang ada di dalam Islam. Saya royak cerita asal dah. Eh? Bot ni. Ya ada, kita maaf ni sebut benda hak lepas dah. Ya ada orang Islam kita keceh dalam dan with Di praratchawang dibaqob benda ni lama-lama dah berlaku orang tu dia sendiri royak kepada saya orang hok keceh dalam raitan with you islam dia orang akat tiba-tiba raja recakan Kau dengar with you ha dia keceh raja dak dalam lewang dengar dengar sudah bila Raikan with you, Sudah pat, Raja tu, Kau setahani with you. Raja kan tika. Tu, Raja katanya, Minta, Pu dan Raikan saat ini, Mari jumpa lalu. Masya Allah. Dia kata dia, Peluh. Raja sendiri nak jumpa dengan dia. dia masuk adalah wang. Orang tika, Raja katanya, Raja nak jumpa dengan duan. Dia masuk, Gajah kata tak salah duk mengagak apa masuk Ni royak no, katanya gajah aja cantik kan dia pergi hah orang Islam tak boleh sembah manusia Masuk duduk tafisi sama-sama duduk tafisi Gajah tanya eh -er, bagaimana nampak kecik dalam perayaan with you sat ni Royak katanya orang kafe semua kena masuk mengaku Siap Kalau kena kita kita nak jawab macam mana Pas gajah tanya Hak ni tak ada berhajat kepada ayat kera'ah, tak ada berhajat kepada hadith lah. Nak no, apa tu? Cerdik bijak. Nok kira panah lagi mana? Orang-orang katakan tu, yang rakyat katanya ini adalah kepercayaan dari Islam. Dan kepercayaan dari agama masing-masing, pergilah hak masing-masing. Tapi hak saya rakyat ni, dari kera'ah, <coughs> dari hadis Nabi, Nabi rakyat macam ni. Semua hidayah, petunjuk daripada Allah tak ada nak buka hati siapa, nak ambil siapa perhatian, nak ambil siapa kerti. Tapi dalam Islam, tak ajar supaya orang jid yang dutup agama lain. Tak sampai lima minit, purai, royak, so-so. Raca kan hikau, puji bila, oh, gini lah. Pak kudut nak. Nak jadi tiap-tiap agama, pakat perhatian belakang. Pakat kerti belakang. Masya Allah. Ini orang itu sendiri yang raya kepada saya. Saya berniat. Mula-mula berasa, Ah, kena kita kat? Kepik. tak tahu nak raya-raya mana? Dah raja cun masuk dalam wang. Ha, tu, sebab itulah. Hak saya nak raya saat ini tak? Berhajak kepada ke apa? Orang bijak pandai. Raya kepada manusia. Dia nak percaya tak saya percaya? Wallahualam. Setengah-setengah orang nak dakwah. Beli Kru'el. Beli Kru'el terjemur. Wee Kru'el kafe. Saya Wallahualam lah Mong nengelop sikit Kita beli kera'i -kera Kepada orang kafe Dia baca tak baca Itu Wallahualam lah Tapi Setakat mana kita percaya Katanya dia baca sebuah Dia tak baca boleh jadi Dia tak baca Boleh boleh jadi Wallahualam Tapi kalau sekiranya Dia pergi baca juga Alhamdulillah Tuhan nak buka hidayah kepada dia Saya cita, sebut cerita lama juga ni Masa 1970-1980 dulu ni. Lebih kurang tahun? 40 tahun dulu Lebih kurang Ada seorang Orang yang Allah Ta'ala Nak buka hidayah kepada dia Kalau lah Boleh jadi orang-orang baru Allah Allah, Boleh jadi orang baru Dia tak kenal Tapi orang lama dia kena. Orang putih Seorang di Angkrik Namanya Cat Steven. Cat Steven ni Masyur dia supong Michael Jackson. Kalau kita kenal Michael Jackson, raja playing pop, yang joget, nyanyi di atas weti, belong pada Michael Jackson tu. Michael Jackson orang or, or, or Amerika. Tapi orang yang diangkrik, namanya Cat Steven. Dia sakit. Duduk di rumah sakit. Lama duduk tidur di rumah sakit. Tapi ada orang Islam kita, dia sebuah quran kepada dia quran fak terjemuh bahasa angkik dia kata dia duduk atas katil hari-hari hari-hari baca quran baca tengok quran quran baca so so so so so semua quran dia baca atas katil tidur dia lepas pada dia sian sakit dia tubik pada rumah sakit peraka aku masuk islam tak ada kena orang dakwah dia dia baca quran dia reti serta dengan aduhuraya di bawah Alhamdulillah tukar nama dia Yusuf Islam daripada Cat Steven tukar jadi Yusuf Islam wallahualam saya tak tahu katanya dia ada dak ni. kalau ada pun maknanya tua benar dah Yusuf Islam tu. Ani nak ayat katanya hidayah yang Allah Taala nak buka kepada siapa saja Allah Taala buka. Tapi Allah nak gelak mata hati siapa walaupun reti bijak pandai orang kafir atau orang Islam duk gelak-gelak situ inilah yang kita harap benar-benar hidup kita kena dapat petunjuk jalan yang sebenar daripada Allah dan kita usaha jadi sebanyak mungkin benar-benar jadi sebab jadi gelak dalam hidup kita kita buat maksiyah, karuk, kurafak, bid'ah syirik benar-benar pasal ni kita part, jadi habis lepas tu duduk dalam sangkum duduk pesan jamaah duduk sorry tak boleh Nabi ni Nabi besar Duduk sore, pasang tak masuk dengan orang, tak gaul dengan orang, tak tahu rap, ruruh dengan orang pun tak boleh. Kita akan jadi jamaah. Ramai-ramai hidup pasang jamaah ni, Alhamdulillah, hidup yang barakah. Hidup yang baik, ya, kita tak rak sikit sebanyak pun, orang okay, boleh tolong-tolong, kita pun boleh tolong orang okay, dan sebagainya. Itulah, lebih kurang, insyaAllah. Tengok pagi esok, boleh jadi saya masuk di dalam tafsir Ibn Kathir sikit, sebagai hurayah ayat-ayat yang sudah pun kita dengar beberapa ayat sebelum pada ini Wallahu a'lam wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.